موميها مومي هذاك يلان يا اللان غلي اسغي غير لي غير لا شام حد لا يلعا قولي لي غير لا شام حد لا يللا يللا يللا يللا يللا يللا يللا يللا يللا يللا in a the gifts in a walk حكي غدا يلان السا غني ريس بداي Da very da of the